ત્યારબાદ વાદળું વાદળું બનાવવા માટે પછી કેવી રીતે થાય છે મોટર પર છે સૂર્ય નો પ્રકાશ પડે એટલે એનું શું થાય